ومقامه والذين اذا انفقوا ولم يسرقوا ولم يقتلوا والذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا لبين ذلك قَوَامًا والذين لا يدعون الله الى اخرى ولا يقتلون النفس التي حرمهم ذلك يلقى التماء لو لاته يوم القيامة فيه